السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح الخيرات والاخبار الجميلة آه طبعا في خبر حديث النهاردة ما حوالي أربع ساعات آه قلت اشارككم بيه لكن اولا يا جماعة انا مش بطلب إن انك تعمل لايك او سبسكرايب او كومنت جميل كده منك لكن انا بتمنى ده يعني أنا مش بطلب ده لكن أتمنى ده أتمنى السبسكرايب الاشتراك في القناة إيه ولايك الفيديو وكومنت عشان أنزل كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله وعندي لكم مفاجأة في آخر الفيديو إن شاء الله كملوا معنا إيه طبعا كلنا بنعدن أو مش كلنا بنسبة 80% بنعدن في أبليكيشن باي نتورك تمام طبعا في مننا اللي كدب الابليكيشن في منه اللي شايف ان الابليكيشن نصاب في اللي شايف ان الابليكيشن كويس جدا فاحنا مع بعض هندخل على الابليكيشن مع بعض باي نتورك اللي هيكون لسه جديد وعايز كود دعوة كود الدعوة امنية 2020, o -M -N -I 2020. امنية 2020 وهسيب لك برضو الكود في صندوق الوصف من تحت. طيب هندخل على الواجهة بتاعتنا هتكون عاملة كده. الواجهة بتاعت بتاعتنا هتكون الفيديو ده. طيب الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ او بيقول ايه؟ او مين الشخص ده؟ الشخص ده من المسؤولين الاساسيين في تأسيس الابليكيشن. طيب ايه الفيديو يعني مش مش صعب هفرقكم عليه هلو ميد We've received a variety of midpoint progress videos and we are excited today to showcase a few that display our community's potential and the excitement in building the Pi Networks ecosystem. However, note that these projects are not fully developed yet and their selection does not affect their chances of winning. First up, we have, we have Pi, pi workforce, workforce, a platform, platform designed design to, connect to connect freelance, freelance workers, workers with employers throughout, throughout the, pi the Pi ecosystem. Work to be done is posted in the Pi Workforce, workforce pool on the jobs page. Here, pioneers who are looking for work will be able, we'll be able to find work, work they can do and be, and be paid, paid in, in Pi. pi. You can, you can find, find out what, out what jobs, jobs are paying and what they've paid, paid to accepted applicants, applicants of previous jobs. Applicants share their willingness to do the work by filling out, out the application, application section of the job listing. Now Larry W. w. has completed w. the work, he did, he did a great, great job, and the and pioneer, pioneer to pay him agreed upon, upon price of 50 pi. pi. Woohoo! Go, Go Larry W. w. Next is WePi. A project aiming to create a decentralized social media platform fueled by the Pi blockchain. At WePi, we aim to create a fully decentralized social media platform in which pioneers have the freedom to communicate and share any concern related to the Pi network as a well. whole. Users can also use PiCoin to tip posts that they feel most interested in. The fund fun will be fully transferred to the account of the riders. the riders. Users will take full control of their power and advantages from our platform. Thank you for listening. Third is Diners. A hub where pioneers all across the world can exchange cultural knowledge and tutorials about food with a potential future marketplace. You can enter the main interface and you can see the recommended videos. Click, Click it, it and we can see a thing so thing cute thing video about rabbit. And you can see your, your clashes. And uh, then we can see the market uh, interface. And we can see the message interface. And we can see my personal information center. Press the profile, and you can change the information according to your needs. That's all. Thank you. And finally, Pi Barter Mall is a large online, online marketplace where pioneers, pioneers can buy goods, goods and, products and products with Pi. Come to our home Our, our home is, is a large, large online supermarket. supermarket. No, Choose this opportunity. This is a custom made, made product. product. مش هطول عليكم هشرح لكم بسرعة جدا جدا جدا المحتوى المحتوى بيقول ان تم انشاء اربع تطبيقات هيتم تداول عملة الباي بيهم ولسه في فيديوهات تانية يعني هم قالوا ان في فيديوهات هينزل يوم خمسة وعشرين وحبت فيديوهات تانية تنزل يوم واحد تسعة ان شاء الله فاربع اربع إيه تطبيقات زي ما شوفنا أول واحد كان دا عن الوظائف الصغيره الميكرو جوبس. إيه تاني واحد كان عن السوشيال ميديا إيه تالت واحد عن الاكل رابع واحد عن كأن سوبر ماركت متكامل كامل متكامل آه بيدعم عمله الباي وهنا يعني تقدر تشتري من عليه آه بالعمله اللي معاك ان شاء الله آه طبعا يعني هبعت لكم السكرينز بتاعه اراء الناس في الشات هنا ده بالنسبه للشات العربي يعني اهو اه الفيديو يتكلم عن بعض التطبيقات التي اللي, اللي برمجت من من اجل التعامل بالباي من قبل بعض المشاركين اهو ايه تاني? في يعني كل الناس هنا كانت بتكلم عن الموضوع. إيه يعني انا بكلم كله هو عشان محدش حدش اقول ان انا بترجم من دماغي مثلا يعني او او ان انا معرفش حاجة او او بقول اي حاجة يعني. كل الكلام هنا. كان عن ان اربع تطبيقات تم اضافتهم عامه هسيب لكم السكرينز طب بالنسبه للشات الاجنبي في نفس الكلام و انفايت اذر اهو ار هافينج تروبل الهندي لا ده عندهم مشكله في الهند مالناش دعوه يعني حتى الشات الاجنبي بيحكوا فيه عن إيه ان ان الاربع تطبيقات هيتم التداول بيهم ان شاء الله ولسه في اربعه كمان او او اكتر الله اعلم بي بيتكلموا عن نفس العمله او نقدر نتعامل بيهم بي عن طريق العمله لحد كده ده التحديث اخر تحديث من اربع ساعات حتى بيقول هنا يعني لسه في بارت تاني في سبتمبر ان شاء الله إيه لما ينزل ان شاء الله واعرف الأربع تطبيقات او الخمسة او ايا كان عدد التطبيقات النازل بيتضمن إيه نقدر نشتري من خلالهم فاكيد هكلمكم وعملكم فيديو ان شاء الله المفاجأة الكبيرة ان انا عندي أبليكيشن للعمر ما كسب من النت خالص الأبلكيشن مجرب وانا ايه و سحبت منه شخصيا ايه فلو وصلتم الفيديو دوت الالف لايك فهنزل لكم الفيديو ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته